Máme tady poslední panel, který nese stručný název Digitální vyloučení. Právě Digitální vyloučení bylo jedno z témat, na který jsme se taky ptali v našem výzkumu, kdy jsme spovídali víc než 600 novinářů. A tento panel tady kompletní, máme tady čtyři lidi, který teďka představím. Tak je tady Petr Lupáč, který je sociolog, zabývá se digitální propastí a digitálním. Vyloučením, řekl bych, dá se říct asi jeden z největších odborníků na digitální propast a digitální vyloučení tady v Česku, napsal významnou knihu na toto téma. Je tady Ondřej Profant, uh, informatik, specialista na svobodný software a politik, také je Ondřej tady vítám. Je tady Jan Vobořil, který se věnuje digitálním vyloučení v organizaci Juridicum Remedium. Zároveň přiznám těm, kterým to nedošlo ještě, že Honza je můj kolega, který se s Honzou budeme, budeme týkat, protože se známe. A pak je tady Alžbeta Solarči, krauzová odbornice na umělou inteligenci z Ústavu státu a práva Akademie věd České republiky. Uh, Budeme mít stejný koncept jako u předchozích panelů, to znamená, poprosíme jednotlivé panelisty, aby přednesli tady příspěvek na tohle téma. Začne Honza, následovat bude Alžběta a pak bude Petr Lupač, který má také příspěvek, ale nemá prezentaci a Ondřej Profan, který určitě nemá prezentaci, ale má příspěvek, to můžeme označit. Tak, tak to bude další druhá verbální prezentace. A po všech těchto prezentacích se tady pustíme do debaty. Já jsem, když jsem zval tady naše panelisty na panel, tak jsem tak vtipně glosoval, že doufám, že bude se o čem bavit, protože proti Respektive pro digitální vyloučení tady asi nikdo není, takže tady asi nemůžeme čekat nějaké velké názrové rozepře. Všichni se tady budeme bavit o digitální vyloučení jako o problému, který bychom ideálně nějak chtěli vyřešit. Přesto doufám a věřím, že i tak ta debata bude podnětná. Ptát se můžete zase ať už tady živě v budově ve Voršelské 1 nebo online, pokud následujete na YouTube. Tak a teď bych předal slovo teda Honzovi, který vám poví, co jsme Zjistili o digitálním volučím, když jsme se na ně ptali novinářů, ale i co zjistil Honza ve své praxi. A teďka se jenom zeptám techniku, jestli podávám tento mikrofon. Ano. Děkuji. Dobrý den. Uh... Já se v té své prezentaci zaměřím jednak teda na to, co my chápeme v Jure, tématem digitálního vyloučení určitě. A Lupač mě pak bude nějakým způsobem korigovat, jak by to mělo být třeba správně. E, a dále se budeme zabývat tím, co jsme zjistili v našem výzkumu. E, já zde budu mluvit nejen o těch výsledcích toho novinářského výzkumu, ale z, uvidíte i nějaké citace třeba z těch našich, z těch našich pracovních skupin toho kvalitativního výzkumu, kdy jsme právě měli jednu skupinu takové sezení asi čtyřhodinové s lidmi digitálně vyloučenými, kteří se nám vyjadřovali k té své situaci a jak, jak ten problém vnímají. Tak koho my v té naší práci považujeme za člověka, který je buď digitálně vyloučený, nebo je ohrožený tím digitálním vyloučením? Jednak jsou to lidé, pro něž nejsou technologie dostupné ze sociálních důvodů. Už zde tady během dneška byla zmiňována třeba ta situace kolem covidu, kdy pro některé děti nebylo dostupné vyučování online výuka v té kvalitě, v jaké by asi to bylo ideální, ale samozřejmě týká se to řady, řady dalších životních situací. Lidé, pro které nejsou dostupné kvůli zdravotnímu handicapu. Měli jsme tady předchozí panel, který naopak se zaměřoval hodně na technologie, že technologie mohou pomáhat, překlenovat tento zdravotní handicap, což samozřejmě je pravda, ale některé technologie, pokud nejsou správně připraveny, tak samozřejmě mohou, mohou naopak ten problém prohlubovat. Dále lidé, kteří neumí pracovat s digitálními technologiemi, to znamená, pro ně jsou sice dostupné, mohli by s nimi pracovat, ale z nějakého důvodu prostě ty technologie neovládají, nerozumí si s nimi. Já bych tady možná připomenul to, že tento vývoj se může měnit, měnit v čase nejen tím, že se zdokonalujeme v práci s technologiemi, ale zejména třeba ve stáří s úbytkem nějakých řekněme, duševních schopností. Můžete, můžete také ty, tu schopnost pracovat s technologiemi ztrácet. No a nakonec zde máme lidi, kteří, kteří je odmítají. To asi není úplně typická skupina, která by byla běžně řazena tedy do, toho, do té oblasti mezi lidi digitálně vyloučené. Nicméně my si myslíme, že i těmto lidem je třeba věnovat pozornost, protože, protože samozřejmě i lidé, kteří technologie mají, umí s nimi, tak často právě ti, kteří s nimi umí dobře, tak dokážou dohlédnout, dohlédnout jejich rizika a možná lépe než my ostatní, a, a proto se některým technologiím vyhýbají. Tak já jsem tady připravil takové tři, tři obrázky. Jsou to výsledky zšetření Českého statistického úřadu z roku 2021, kde jsou dle mého názoru poměrně zajímavá data, pokud jde, o vlastně vybavenost českých domácností internetem, počítači, případně o digitální dovednosti. U toho prvního obrázku máme vlastně osoby v Česku používající mobilní telefon. Vidíte, že poměrně velká skupina lidí stále nemá chytrý mobilní telefon, ačkoliv stále více se stává Jakoby součástí nebo nutnou součástí fungování ve společnosti. Třeba některé banky už dnes čím dál více vyžadují vlastně používání jejich mobilních aplikací, nějaké potvrzovací SMSky se postupně vytlačují. Vlastně ta možnost je třeba někde ještě zachována pro nějaké lidi v nějaké věkové skupině, ale bez toho chytrého mobilního telefonu budete prostě postupně upadat do toho digitálního vyloučení. Vypadá to, že skutečně ten vývoj je, je prostě takhle nastaven. Nicméně poměrně velká skupina lidí stále chytrý mobilní telefon nemá a vidíte, že například u lidí nad 65 let je to, jsou to více než dvě třetiny lidí. Dále zde máme osoby používající internet. Opět vidíte, že u té nízké věkové skupiny je to téměř 100% lidí, kteří užívají internet, ale u těch lidí nad 65 let je to méně než polovina. Takže skutečně seniori tady jsou, jsou skupina, která je mnohem, mnohem specifická. No A nakonec, možná co mi přijde nejzajímavější, je vlastně jakási schopnost lidí dělat určité asi základní úkony s těmi digitálními technologiemi. To znamená kopírování nebo přenos souborů. Vidíte, že, že tak to jako jednoduchá věc. Třeba v těch vyšších věkových skupinách opravdu se týká jako řádově na 65 let 20%, 18 lidí, nad 75 dokonce 5 lidí. Stahování aplikace do telefonu, což je asi vůbec základní jako funkce, kterou, nebo něco základního, jak, jak chytré mobilní telefony fungují, tak opět vidíte, že to rozhodně ani v těch nízkých věkových skupinách není 100%. Jaké jsou typické projevy tedy toho digitálního vyloučení? <kly> Zde jsem si vždycky napsal tedy nějaký ten důsledek a pak jsem tam vybral nějaké citace z těch, našich, z těch našich pracovních skupin, od různých lidí. Takže jedním z důsledků může být zhoršená dostupnost informací. To jsme se tam třeba setkávali často s tím, že lidé mají zkušenosti, že přijdou na úřad a místo toho, jim na úřadě řekli tu informaci, tak jim řeknou, aby si tu informaci dohledali sami na webu, s kterým ale oni pracovat logicky neumí. Takže, takže Tohle je jako situace, která se zřejmě stává, stává opravdu často. S postupným vlastně přesouváním těch informací na ty webové stránky přestávají třeba ti, ti úředníci být schopni ty informace sami poskytovat, sami je dohledávat a opravdu tak to odkazují s tím, že většina lidí se s tím spokojí, skutečně tu informaci si tam najde, ale pro tu zbylou skupinu se ta situace spíše zhoršuje. Dalším příkladem je tedy zhoršená možnost řešit nějaký problém, chybějící plnohodnotné nedigitální alternativy. Zde máme problematiku různých třeba registrací, setkali jsme se to s tím u registrací na očkování. Bylo to dobře vidět, vlastně, jakým způsobem třeba narostla pro očkovanost té populace s tím, jak když se zavedly vlastně, tyto možnost očkovat bez registrací, najednou byl o to veliký zájem. A skutečně pro řadu lidí prostě ta registrace byl nějaký problém, který museli překonat. Museli prostě zajít za svými vnuky, za, za svým lékařem, za někým, kdo jim prostě s tím pomohl. A tehdy bylo i jako poměrně, poměrně zvláštní, třebaže že ten stát mi přišlo na tom přímo stavěl. v podstatě to řešení řekl, tak prostě, jestli to neumíte, tak si někoho sežeňte, kdo vám s tím pomůže. Což se mi jeví jako dost nešťastné řešení. Dále zde máme třeba žádosti o dávky. Dnes už se setkáváme s možností řešit, řešit ty dávky, dávky online třeba přes portál občana, což je určitě dobré řešení, pokud zároveň prostě existuje řešení nějaké nedigitální, což, což třeba u těch žádostí o příspěvek na děti tam byla možnost žádat třeba na checkpointu u těch 5 tisíc Kč, ale třeba příspěvek na solidární domácnost tam, pokud se nepletu, bylo možné žádat jenom digitálně. A myslím, že to pořád platí, ale možná Ondra mě pak opraví. Tak. E, pak různé QR kódy. Zase bez chytrého telefonu těžko, těžko dojdete těchto informací, které vlastně v tom QR kódu jsou. A, a pokud třeba jídelní lístky v restauracích jsou s tímto způsobem zpracované a už nemáte dostupné, dostupné běžné jídelní lístky, tak to zase může být problém. Tak, nedostupnost nebo zhoršená dostupnost služeb. Konkrétně třeba tady byl zmíněn, zmíněn případ jednoho účastníka té naší, té naší skupiny který teda zrovna patřil k těm, těm digy vyloučeným e, nikoli teda z důvodu toho, že by neměl prostředky nebo že by neuměl s technologiemi, ale že se dobrovolně některý vzdal. A tady nakonec usoudil, že, že mu to za to nestojí, že by to stálo příliš peněz. On bydlel někde mimo, mimo Prahu. A říkal, že prostě přes mobilní aplikaci Pražské integrované dopravy on zaplatí za cestu do Prahy řádově prostě o 100 koruny méně, než pokud by si kupoval lístky Českých drah na nádraží a potom tady potom klasické lístky na městskou hromadnou dopravu. Takže, takže samozřejmě lidé, kteří mají tento problém, nemají aplikaci, aplikaci Pražské integrované dopravy, tak prostě ty služby pro ně můžou být dražší. A to je samozřejmě jeden, jeden z mnoha dalších možných případů. E, dále je to stěžování sociálního kontaktu, komunikační aplikace, sociální sítě. E, tady často jsme se setkávali s tím, že lidé, lidé přiznávali, že skutečně pro ně ten sociální kontakt je méně dostupný, než třeba býval dříve tím, že nemají účty na sociálních sítích, nekomunikují třeba přes WhatsApp a podobně, tak je to, je to pro ně problém. Já myslím, že tuhle zkušenost asi sdílí i všichni uživatelé těchto aplikací, že asi představa, že by na těch aplikacích nebyly, by pro ně znamenala velmi pravděpodobně nějaké, řekněme, vyloučení, nějaké skupiny nebo, nebo prostě menší dostupnost nějakých informací o nějakých srazech a podobných věcech. Takže, takže tohle je další problém. No a nakonec to bylo spíš takový, řekněme, pocit naštvání, pocit vyloučení ze společnosti, to je příjemný pocit, že na něco nestačím, třeba právě, jak jsem mluvil o těch registracích na očkování pocit nátlaku a omezování svobody, kdy tedy je člověku vnucováno nějaké řešení, které on nechce, ne třeba proto, že s ním neumí, ale proto, že prostě ho nechce z principu, protože prostě nechce žít tímto životem, aby, aby na všechno potřeboval nějakou aplikaci. Takže tohle byla určitá taková, řekněme, frustrace, kterou ti lidé projevovali. Tak, tady mám dva slajdy, které už jsem měl na té, na té tiskové konferenci, nicméně možná tady ještě k některým věcem mohu říct si více. Tady, jednají, jedná se tedy o slajdy výsledek toho našeho šetření mezi novináři a pracovníky médií. Takže na otázku, pokud člověk vůbec neumí pracovat s počítačem a chytrým mobilním telefonem, co to pro něj v praxi znamená, já už jsem tady ráno zmiňoval, že skutečně jako zajímavá je ta reflexe, že je to velký problém prostě pro toho člověka. Vidíte, že ty tmavě hnědé a světle hnědé, hnědé části toho pole, které značí, že to prostě problém je v tom daném segmentu, tak jsou skutečně, skutečně zcela převažující. Znamená to teda problémy všeho druhu, řešení běžných problémů, s kterými musí pomáhat i teda ta rodina, přátelé. Čerpání třeba těch zmiňovaných bankovních služeb, omezený přístup k informacím i dostupnost informací od veřejné zprávy. Zde se tedy shodlo 72% lidí, že ano nebo spíše ano, že to lidé mají mají stíženou pozici. Ale i teda ty sociální kontakty, to znamená omezování kontaktů s přáteli nebo rodinou, pokud ty, ty to používají, ty komunikační platformy. Takže vnímání vlastně toho problému mezi novináři si, myslím, z toho vyplývá, že, že novináři skutečně vnímají, že ti lidé mají nějaký, nějaký zásadní problém. Tak, pak, zde máme, pak zde máme tento slide, který nám reprezentuje tedy nakolik souhlasí novináři s určitými výroky. Zde jsem komentoval už, myslím, ty první, první dva. Možná tedy jenom k tomu poslednímu. Lidé, kteří nejsou na sociálních sítích, mají stejné možnosti účastnit se společenské diskuze. Vidíte, že s tím souhlasilo nebo spíše souhlasilo 50% novinářů. Uh, Mně se to jeví, že to je, že to je poměrně, poměrně uh, malé číslo, že bych očekával, že bude jako vnímáno, že, že ti lidé pořád mají šanci do té, do té veřejné diskuze zasahovat, zasahovat více, i když nejsou na sociálních sítích, což se mi tady ne, nepotvrdilo z těch dat. Tak a tady máme reflexi novinářů, jak by stát měl řešit vlastně problematiku toho digitálního vyloučení. A tady jsme to, máme i rozdělené podle toho, kde, kde ti jednotliví pracovníci vlastně na jakých pozicích pracovali. Jednak je to vlastně redakce, pak jsou to ti technici, obchodníci a marketing, tedy ti, kteří se starají o značku těch médií. A vidíte, že drtivá většina z nich tedy souhlasí s tím, že jednou z cest je zvýšení digitální gramotnosti, což je tedy mezi nějakými 72 až 80 Přijde mi zajímavé, že ti technici to vnímají jako nejméně jako tedy potřebnou cestu. Nevím, jestli, jestli se domnívají, že třeba to není reálné nějak, nějak dosáhnout nějakých dobrých výsledků s výšením digitální gramotnosti. Naopak například zachování možnosti nedigitálních řešení jako nějaké plnohodnotné alternativy, tak tam to byla necelá, necelá polovina na příštím spektrem, která s tímto, s tímto souhlasila. S čím, se, s čím se jako výrazně nesouhlasilo, bylo tedy přenášet nějakou tuto, tuto povinnost, vypořádat se s tím na soukromý sektor, takže to poslední vlastně řídit povinnost podnikatelům, zachovávat možnost nákupů bez digitálních technologií, tak toto bylo vnímáno, vnímáno skutečně jako, jako menšinově, jako něco, co, co je, co je řešením, řešením té problematiky, takže Zjevně novináři očekávají ta řešení především od státu, nikoli od soukromého sektoru. Tak já vám poděkuji za pozornost a předám slovo dále. Děkuji moc. Já si zapnu časomíru, abych nepřetáhla. Tak, a dobrý den, dámy a pánové. A moje prezentace nazvaná lidská práva, umělá inteligence, se v rámci tohoto panelu digitálního vyloučení bude zaměřovat zejména na problém personalizace, jak už jsme si naznačili ráno na tiskové konferenci. Proč máme personalizaci v panelu digitálního vyloučení? V podstatě personalizace je technologie, která umožňuje přizpůsobování obsahu nebo také řazení obsahu a tím způsobem nebo svým fungováním určitým způsobem vylučuje uživatele z toho, aby všichni viděli stejný obsah. V oblasti digitálního světa a online žurnalistiky a žurnalistiky umělé inteligence jde o kromě automatizovaného novináře nebo například automatické titulky, jde o jednu z nejvýznačnějších aplikací umělé inteligence. A tato technologie se používá, jak už jsem i ráno naznačila, v současných médiích poměrně široce. Z našeho výzkumu vyplynulo, že téměř 27% respondentů výzkumu uvedlo, že v jejich redakcích se používá technologie personalizace. To samozřejmě sebou nese velké množství etických a právních otázek, na které jsme se soustředili v našem výzkumu. Etickými otázkami, kterými se musíme zabývat v souvislosti s personalizací a s doporučováním obsahu uživatelů, je například jejich uzamykání v takzvaných informačních bublinách. Kdy, uživatelé jsou, kdy uživatelům je doporučován obsah, který cílí na jejich zájmy, na jejich preference, ale také jim určitým způsobem zamezuje přístup k informacím, které nesouhlasí s jejich zájmy, případně s jejich politickými názory. Kromě i uzavírání do informačních bublin se můžeme také bavit o ztrátě kontroly uživatelů nad tím, jaký bude obsah internetu, který uvidí, jaké budou zprávy, které uvidí a také se můžeme bavit o absenci transparentnosti v online prostředí. Náš výzkum ukazuje uh, velice zajímavým způsobem, ráno už jsem řekla, že vlastně uh, novináři uh, mají velice kladný přístup k zachování osobní autonomie a pozitivní přístup k transparentnosti personalizace obsahů, nicméně pouze 13 respondentů je schopno vysvětlit, jakým způsobem jejich médium, jejich redakce personalizuje obsahy na internetu což zejména v souvislosti s problematikou transparentnosti je velice problematické. Zajímavé je, že 27 respondentů tedy řeklo, že obsahy jsou personalizovány, jenom 13 ví, jakým způsobem a 14 neví, jakým způsobem. Celých 44 respondentů uvedlo, že vůbec nejsou schopni odpovědět na otázku, zda jsou obsahy na jejich webových stránkách personalizovány nebo ne. Když jsem se podívala potom ještě na detailní zpracování této otázky, a tedy rozložení skupin toho, jak odpovídali, tak nebylo překvapivé, že v podstatě 48% respondentů z redakcí, tedy novináři, kteří píší články, tak nerozumí tomu, jakým způsobem dochází k personalizaci nebo nejsou schopni říci, jak dochází k personalizaci. To by se možná dalo ještě čekat a nebyl by to takový problém, byť samozřejmě uživatelé by čekali, že lidé, kteří pro ně zpracovávají obsah, budou vědět, jakým způsobem se s tím obsahem zachází a jak tedy může ovlivnit jejich vnímání světa a uh, jak může ovlivnit jejich názory. Problematickým, co vidím, co jsem uh, spatřila, je, že z celkového počtu 55 techniků, kteří nám odpovídali, nebylo 30 techniků schopných říci, jestli jejich médium personalizaci využívá nebo ne což už je poměrně alarmující číslo. A v souvislosti s požadavky Evropské unie na takzvanou důvěryhodnou umělou inteligenci, požadavky na transparentnost a vysvětlitelnost, vidíme, že v podstatě realita vůbec neodpovídá etickým a právním standardům. V oblasti práva umělé inteligence se totiž už začínáme setkávat i s návrhy regulace umělé inteligence, přičemž se Uh, jsou formulovány nové požadavky na vysvětlitelnost fungování platform. Například u velkých online platform uh, podle aktu o digitálních službách podle článku 29 a uh, regulace doporučujících systémů bude nutné, aby uživatelé věděli, jaká logika se skrývá pod rozhodováním, jaký obsah jim bude zveřejňován a budou muset mít právo, nebo budou muset mít k dispozici funkcionalitu, jak vypnout personalizaci a případně upravit parametry. To samozřejmě výrazně kontrastuje s tím, že zde máme velkou neznalost o tom, jak dochází k personalizaci. Vidíme ale také, že ne všechna média obsah personalizují. Víme, že necelá třetina uživatelů, nebo pardon, respondentů tvrdí, že k personalizaci nedochází. Tady, jak už jsem zmínila, to povědomí může mít velký vliv a má velký vliv i potom na výkon jednotlivých práv souvisejících s personalizací. Práva, která jsou... Nejdůležitější, je jich mnoho, ale dovolte mi vyjmenovat jenom pár, která souvisejí, jsou to lidská práva, která souvisejí s personalizací. Prvním je samozřejmě právo na autonomii vůle, na svobodné rozhodování a tedy na volbu toho, jak, jak budeme přistupovat ke světu. Dalším právem je právo na soukromí a právo na to souhlasit nebo nesouhlasit se zpracováním osobních údajů. Tyto jsou, jak si ukážeme na dalším slajdu, hodně využívány k tomu, jakým způsobem vlastně personalizace probíhá. Existuje vícero technik, nicméně sbírání osobních údajů hraje velkou roli téměř ve všech těchto technikách. Dalším právem které je dotčeno personalizací, je právo na svobodu projevu, se kterým výrazně souvisí právo na přístup k informacím. A právě to, jakým způsobem je vám řazen obsah, nebo jakým způsobem jsou navrženy texty přímo prava, pro vaše oči, může to to, tuto svobodu na přístup k informacím výrazně ovlivňovat. My jsme v jiném výzkumu zjišťovali pozitiva a negativa personalizace, přičemž řada uživatelů uvádí, že samozřejmě personalizace má pozitivní vliv a to například nemusíme tak dlouho hledat informace, které nás zajímají. Na druhou stranu řada uživatelů se bojí právě zásahu do soukromí a toho, že jim je svět modifikován algoritmy a oni budou pasivními subjekty, a v rámci získávání informací. A dalším právem dotčeným je právo na spravedlivé zacházení, tedy na nediskriminaci, jak o něm mluvila paní doktorka Patinová již ráno, kdy v podstatě z hlediska teorie práva my budeme muset proskoumat, co je tedy spravedlivé zacházení? Co je například digitální nevyloučení osob? A to nemusí to být osoby s postižením nebo jinak zde dříve definované, ale v podstatě bavíme se zde o zahrnutí všech osob do vzájemné komunikace a do informací. A posledním právem, nebo jedním z posledních práv je samozřejmě právo na vysvětlitelnost které i s ohledem na to, jak lidé, kteří pracují v médiích, nerozumí těm technologiím, bude velice těžké k tomu dosáhnout. Protože uživatelé by do budoucna měli mít právo na to, aby jim jednoduchým, srozumitelným způsobem bylo vysvětleno, jak tato technologie modifikuje jejich vnímání světa nebo to prostředí, v kterém se pohybují. I proto jsem ranní uh, slajd na tiskové konferenci nazvala Alternativní online reality, protože každý z nás, byť si myslíme, že žijeme ve stejném světě, každý z nás žijeme v jiném světě. Dovolte mi teď ještě krátce něco říci k technikám personalizace. A já počkám, než se vymění kolegové. Tedy k technikám personalizace, které se v jednotlivých médiích uh, používají. My jsme dali na výběr z několika odpovědí a zde vidíte, že v případě doporučování obsahu algoritmickým způsobem se nejvíce používají techniky, kdy uživatel je zařazen do skupiny uživatelů s podobnými zájmy, s podobnou historií chování, s podobnými preferencemi. A tedy lidé jsou jaksi škatulkováni do určitých boxíků a ten obsah je jim přizpůsobován stejným způsobem. A dochází tak určitým způsobem k segregaci ve společnosti. Tam může mít pozitivní i negativní důsledky. Uh, ovšem tyto uvidíme pravděpodobně až v dlouhodobém horizontu. Další technikou, která se využívá, uh, je doporučování obsahu, které, uh, které je založeno na porovnávání textových informací, které máme o určitém uživateli. Tato technika se používá již méně, protože je náročnější. Musíme toho uživatele znát uh, podrobněji. Technika, která se využívá nejméně, tak je taková, kdy se přímo dotazují ta média uživatele na to, jaké má zájmy. A v podstatě je to technika, která dává uživateli nejvyšší míru kontroly nad tím, jak se mu bude zobrazovat tento obsah. Protože vy přímo řeknete, uh, chci číst témata zabývající se například uh, zahraniční politikou, ekonomikou, právem a podobně, ale nechci číst o sportu nebo o automobilech. Tedy zde je ta vaše míra kontroly nejvyšší, ale zároveň se používá nejméně. Je otázkou, zda by právo mělo vůbec zasahovat do těchto, těchto technik, protože zde máme koncept neutrality práva, a zda by neměly být například jenom určitá vodítka k tomu, jaké technologie používat, aby princip autonomie vůle a osobní důstojnost je vlastně přístupu, kdy je člověk v centru a sám si volí, zda bude vyloučen, kde bude zahrnut, tak aby byl do co nejvíce respektován. Závěrem asi svého příspěvku bych řekla, že. Náš výzkum ukazuje, že byť se personalizace používá v poměrně široké míře a dovolím si říct i rostoucí míře, tak tady to povědomí je velice nízké a bude vyžadovat další vzdělávání nejenom novinářů, ale i techniků, lidí z oblasti marketingu a z oblasti obchodu. A jak už jsem říkala ráno, je velice pozitivní, že tito lidé. Nechtějí zneužívat této technologie, ale naopak chtějí uživatelům dát širokou míru kontroly nad jejich osobními údaji a nad tím, jakým zobrazován, zobrazována jejich alternativní realita. Nicméně k tomu možná v současné době ještě nemají všechny instrumenty a všechny znalosti, které by potřebovali. A od toho tady může být mimo jiné i náš projekt, který jim nabídne tyto nástroje. Děkuji za pozornost. Pokračuju já. Dobře, tak jo. Děkuji, dobrý den. Děkuji. Jo, tak děkuji za představení a za předchozí příspěvek. Já se na to pokusím volně navázat tím, že se pokusím podrobněji podívat na vlastně tu populaci, se kterou máme co dočinění. Tady už vlastně zazněly některá základní informace z Českého statistického úřadu, a já se pokusím ty informace trochu propojit a prohloubit, abychom lépe rozuměli tomu, s jakým problémem se vlastně potýkáme. Ten samotný pojem digitální vyloučení je jako relativně nový a není v odborné diskuzi zas tak široce jako používaný, jeho definice není jednotná a byl zaveden já se osobně domlouvám, že byl zaveden proto, že někdo chtěl vymyslet nějaký nový pojem, aby prostě tím, jako a se takhle ve vědě se prostě v některých oblastech to tak děje, že a, ta originalita spočívá často i v hledání nových pojmů. No. Nicméně kromě samotný téhle potřeby a, inovace, a, ten pojem digitální vyloučení měl ještě jeden důvod a ten je důvod ten, proč se používá i nadále, to je věcný důvod, a protože se propracovala a promýšlel ve vazbě na sociální vyloučení. S tím, že ti autoři, kteří s ním pracují, tak pro ně je typické, že oni se vyhýbají tomu jednoduchému černobílému vidění dělení populace na ty, kteří vlastně jsou a nejsou digitálně vyloučení. To digitální vyloučení spíš znamená určitou jako míru exkluze, podobně jako tomu je u sociálního vyloučení, které je taky jako velice složitým jevem. Když se podíváme na ty dvě základní části populace, u kterých bychom mohli usuzovat, že vlastně jsou nebo nejsou digitálně vyloučení, to jsou vlastně uživatelé a neuživatelé, tak jsme viděli, že v České republice se to číslo, ten poměr uživatelů v populaci pohybuje někde okolo 80 populace. S tím, že vlastně pokud se podíváme na, na další nějaký kvality těch uživatelů, tak se právě lépe dostaneme k tomu reálnému obrazu spektra. Prvním takovou tou rovinou analytickou, která se vlastně u uživatelů rozlišuje, je rovina motivační, to znamená, jak jsou ti lidé motivováni vnitřně nebo vnějšně vlastně užívat ty digitální technologie. A s tím je úzce potom spojeno to, jak často je používají a jak dobře je používají, jaké vlastně výzvy jako řeší, jaké. Dovednosti například se, se učí prostřednictvím překonávání překážek, se kterými se potkávají v tom online světě. A značná část populace tu motivaci má úplně základní a má poměrně jednoduchou rutinu používání internetu která vlastně nevyžaduje téměř vůbec žádné dovednosti. Je to vlastně nějaký jednoduchý základní postup, který oni se jako naučí. Do toho patří třeba i uh, určitý mechanický odklikávání třeba těch souhlasů s, personalizovaným, s personalizací obsahu, ale uh, patří k tomu určitý využívání třeba úzkýho spektra služeb. A mimo vlastně uh, tady uh, tenhle úzký okruh potom ti uživatelé jsou bezradní nebo se tam raději nedostávají nebo poprosí třeba někoho dalšího. Tady se dostáváme vlastně k druhé té analytické rovině a to jsou, to jsou dovednosti. A těch dovedností nebo kompetencí je celá řada, jsou tam různé klasifikace těch dovedností. Pro nás je důležité vlastně, jak velká část populace je schopná používat ty technologie na nějaké velmi dobré jako úrovni, nějaká jako pokročilá míra dovedností. A tam, když se podíváme na všechny ty možné testy, které zatím byly provedeny, samozřejmě čím náročnější test, tím, tím méně lidí s těmi vyššími dovednostmi. ale obecně platí, že procento těch uživatelů, kteří dokážou internet používat tak, nebo ty digitální technologie, aby dosáhli bez problému efektivně požadovaného cíle, Prostřednictvím toho nástroje, tak to procento je úplně minimální. Jo, tam se to může pohybovat v závislosti na obtížnosti toho úkolu, třeba od nějakých 4 do 20 procent. Jedná se samozřejmě o o data získaná jednak pomocí dotazníkového šetření, ale to, na co se hlavně odkazujeme, jsou experimentální vlastně studie, kde se přímo pracuje s uživateli, kteří v tom reálném prostředí internetu se snaží řešit úkoly, které by měly být vazbu na jejich kvalitu života a na, na nějaké to jejich začlenění ve společnosti. Ty, ty klíčové dovednosti se potom nazývají jako strategické dovednosti nebo v tom současném uh, rámci, vlastně, který používá, preferuje Evropská unie. Uh, jsou to takzvané problem solving competencies, jako kompetence uh, řešit samostatně problém, uh, se, kterým, uh, se kterými se potkám. Když se potom po vlastně uh, zohlednění tady těchto dvou aspektů to motivačního a dovednostního podíváme na tu populaci mladých a starých, která je z jedním z těch základních dělení, se kterým se potkáváme, tak třeba u vlastně těch populace mladých zjistíme, že zase to procento těch, kteří velmi dobře ovládají ty technologie, je poměrně malé. A to ukazují i studie, které pracují třeba s populací vysokoškolských studentů, kteří by měli patřit těm, kteří vlastně nějakou schopnost vyhledávání a zpracování informací na internetu by měli mít poměrně, poměrně pokročilou a ty zjištění vlastně z těch různých šetření jsou poměrně jako konzistentní napříč časem i i, i zeměmi. Takže z toho vlastně plyne takové jedno jako ponaučení, které je důležitou lekcí třeba pro vzdělávací systém nebo pro jakýkoliv aktéry, kteří vstupují v interakci vlastně s tou mladou populací. Nepředpokládat, že jenom díky věku a díky tomu, že tam je 97% prostě jako uživatelů, jsou všichni tím, co někdo nazývá jako digitální domorodci. Někdo, kdo umí prostě bez problému vlastně používat ty technologie, protože oni opravdu uh, se velice rychle učí a umí bez problémově používat technologie, ale používají uh, často velice úzký segment funkcí, který na tu kvalitu života, začlenění do společnosti a řešení problémů uh, nebo nějakou jejich pozici, vlastně jako ve společnosti, nemá tak moc silnou, silnou vazbu. Uh, když se podíváme na tu populaci zase starých lidí, tak tam je daleko větší propast mezi těmi, kteří umí a neumí používat ty technologie. Je to samozřejmě částečně daný určitou zažitou rutinou a věkem. U všech inovací platí, že ty starší části populace jsou konzervativnější a už mají určitě, tou rutinu, určitý standard, vlastně, na který jsou zvyklí v životě a učení se každý nový inovaci je investice, kde hrozí, že pokud to nepřinese benefit, tak to přinese ztrátu a je tam uh, potřeba uh, hodně přesvědčování, pozorování vlastně jejich vlastního toho, jak to funguje, zjišťování ze svého okolí informací, aby oni byli přesvědčení, začali vlastně technologii používat a případně se ji uh, naučili. Rozhodujícím momentem, ke kterým se právě dostanu a který mnoho těch výzkumů nezohledňuje, je ten moment, že lidé nejsou vlastně nějaký izolovaný kuličky, který tahám z pytlíku, jako se tomu děje, jako náhodně, jako se tomu děje při výběru respondentů ve výzkumu, ale jsou provázáni různě silnými vazbami informačními a různými směnými vazbami, že si vlastně poskytují služby a protislužby. A to se objevuje i na úrovni užívání internetu. Takže když jsme vlastně zjišťovali a někteří kolegové ze zahraničí, do jaký míry se využívají ostatní známí lidé nebo přátelé k tomu, aby vlastně někomu zprostředkovali obsah nebo služby na internetu, tak ty čísla jsou velice vysoká. Jak u těch užívat? Tam se pohybují v Čechách, když jsme to měřili 2014, tak to bylo asi 60 až 80 podle té služby nebo informace uživatelů, tak se občas alespoň na někoho obrátí, vlastně, aby jim zprostředkoval obsah na internetu nebo nějakou službu. A důležité je to ale u těch neuživatelů. Z těch 20 v ty populaci asi 16 má někoho, na koho se obrátit a alespoň občas to použije. Takže pokud se bavíme o někomu, kdo je opravdu digitálně vyloučený, objektivně v tom smyslu, že se nemá na koho obrátit, tak z těch starších dat, která já si myslím, že ta dynamika není zas tak výrazná, aby se změnila, tak se jednalo o 4 české populace dospělých. To nemusí, nebo to bylo 15+, plus tenkrát. To nemusí vypadat jako veliké číslo, ale když si to přepočteme na celou dospělou populaci České republiky, tak je to poměrně vysoké množství lidí. Jejich základní charakteristikou je, že jsou sociálně izolovaní a že, uh, že mají jako vyšší věk, ale to nejsou vlastně charakteristiky, které sebou jako nutně souvisí. si u také lidé často v nějaké horší jako socioekonomické uh, situaci. Tak a... Uh, takže tady je důležitý vlastně, a tam to bylo i v tom návrhu těch opatření, které se dají dělat, myslet na to, jakým způsobem lidem, kteří vlastně mají nějaké objektivní nebo subjektivní překážky využívání těch technologií, zprostředkovat vlastně služby, které jsou klíčové z jejich hlediska, z hlediska zapojení do společnosti. Ať už se to týká využívání nějakých služeb státu, na který by měl každý občan právo, nebo ať už se to týká zprostředkování informací, který ten jedinec potřebuje jako občan demokratický země k jako rozhodování vlastně třeba ve volbách. No. A uh, jedním z problémů toho výzkumu dosavadního i ty diskuze je to, že se často ten hledáček omezuje pouze na internet jako jediný dostupný zdroj vlastně informací. A je tady jako velké množství dalších zdrojů, uh, třeba u ty informovanosti obecně to může být televize, rádio, knihy a další lidé. To jsou všechno vlastně důležitý zdroje, který lidé používají, nějaké jako mají svý jako mixy specifický. A uh, s nevýhodněním se internet vlastně, nebo ty služby, které jsou na něm nabízejí, nebo s znevýhodnění, pardon, se stanou až ve chvíli, kdy ty alternativy buď nejsou, anebo jsou pro to jedince tak nákladný, že má sníženou motivaci je využít. Takže my se musíme bavit u každý vlastně ty služby nebo informace, o kterou bychom se zabývali, do jaké míry ta společnost uzavírá ty možnosti vlastně nějakého to alternativního, vyřešení toho problému nebo uh, přístupu k té informaci. Tady byl třeba příklad s tím uh, vzděláváním, asi tady teda bohužel nemohl být, což mě mrzí, ale uh, tam třeba byl velký uh, uh, rozdíl v tom, online vzdělávání během covidu v tom, jestli ta paní učitelka věděla, že třeba to dítě je z nějaké rodiny, který je chudší nebo nemá ty technologie doma k dispozici a e, nevytvoří vlastně nějaký alternativní kanál, který mu zprostředkovat tu látku, e, která se třeba jako probírá, nebo ty cvičení třeba tím, že mu to nakopíruje, nebo že se na něho udělá nějaký individuální čas třeba pomocí, po, pomocí telefonátu nebo nějakého osobního, osobního kontaktu. Podobně to bylo třeba s tím očkováním e, jako u covidu, a tady, tady jako velkou roli, která byla třeba testovaná ve Velké Británii, by mohly hrát právě ty asistenční centra, minimálně co se týče státní zprávy. V těch školách, v té online výuce je to trochu specifická, specifická situace a tam, kde někdo jako rozumně uvažoval, o tom, jaký bariéry a příležitosti ta digitalizace vzdělávání přináší, tak zohledňoval i tu možnost, že právě některé ty rodiny nebo děti mají s tímhle problém, protože to užívání technologie pro ně představuje další překážku spíš, aby než jim pomáhalo v tom vzdělávacím procesu. Takže co se týče vlastně toho výhledu, tak ta budoucnost je v tomhle jako otevřená, není černá, a, ale obecně může docházet ke zhoršování situace ve chvíli, kdy se informace a služby budou vlastně přesouvat do prostředí, u kterých nebude jako alternativní možnost, možnost přístupu, když se budou třeba zavírat jako pobočky, nebo bude omezovaná nebo stížovaná třeba disponibilita s vlastními finančními prostředky, pokud člověk nemá třeba chytrý telefon a podobně. Takže tam je důležitý podle mě moment právě v těch, v těch alternativách a zohlednění těch sociálních vazeb Vazby v té populaci. Obecně na ty populace jako celku potom, jako klíčový problém vidím zvyšování digitální gramotnosti. Tady byla vlastně nějaká jako explicitně vyjádřená snaha prostřednictvím vládní strategie digitální gramotnosti v letech 2015 až 2020, která vlastně vznikla s velkou slávou. Já jsem toho byl nějakým způsobem přítomen, ale vlastně ta státní zpráva neměla kapacitu ani ochotu to nějak dál jako zpracovat a realizovat, takže to vlastně vyšumělo dostracena a ten potenciál, včetně možných čerpatelných prostředků z Evropské unie, vlastně nebyl, nebyl využit. Tak to by bylo asi za mě všechno. kdybyste pak měli nějaké dotazy, tak ještě bude prostor. Jo, tak jo. Dobrý den. Uh, tak já to vezmu naopak z toho pohledu státu, což asi dobře navazuje na ten závěr. Uh, nejdřív pojďme si říct zcela naplaca to, co jsou ty příčiny toho, proč uh, zaostáváme nebo proč se nám v té oblasti nedaří. Jo. V tomhle státě je úplně chorobná obava z jakýchkoliv koncepčních změn. Tak to prostě je. Uh, Jo, to ještě jako velmi podporuje takzvaný rezortismus, takže neschopnost vést projekty napříč rezorty, a snaha těch rezortů spolu zápasit o kompetence namísto toho pomoci si. Je to takhle jednoduchý. Jo, prostě oni se neberou jako jeden tým. Pro mě je to úplně nepřirozený. Z mý praxe vždycky na jiných rezortech naprosto lidi šokuje, když já jim zavolám a bavím se s a věcně o tom projektu a nevedu s nima nějakou politickou debatu, ale neposílám jim formální dopisy a místo toho se jich zeptám, proč, proč se tohle nepovedlo, proč to neopravíme, je to drobnost, nebo proč tam není tahle podmínka, která by ten program zlepčila a všechny tyhle věci. Další příčina zaostávání je zcela určitě ty nějaký opinion makři, stakeholdři, se asi omlouvám překladatelům, ale protože to jsou, to jsou prostě samozřejmě lidi, kteří musí ten problém navnímat, aby ho byli ochotní řešit. Jo, a jedna věc je ještě navnímat na úroveň toho, že pokývou hlavou a řeknou, to je blbý. A druhá věc je, aby jsme cítili, že to chtějí řešit. Myslím si, že krásně tohle je vidět u klimatické krize, kde asi už skoro všichni, kromě opravdu poblázněných lidí, vědí, že je to problém, ale stále většina společnosti to nechce jako aktivně řešit. Jo? Není to pro ně tak palčivý problém když bude prostě o něco, co si budou myslet, že je víc ohrožuje, typu uprchlíci, kde oni vnímají tu bezprostřední hrozbu, tak to budou řešit víc. I když třeba v dotazníku by odpověděli, já si myslím, že klimatická změna je problém a vedle toho by řekli, uprchlíci jsou problém a pak byste se jich zeptali, jak by řekli, uprchlíci jsou větší problém. i když se v životě s nikým nesetkali, zatímco úplně šílený počasí mají každý léto, každý... Týden ve zprávách vidí, jako prostě, co se děje ve zbytku světa, ale stejně to prostě neberou jako ten palčivý problém. A tady jako je nutno zmínit politiky a v neposlední řadě třeba ale i český průmysl, jo, kde prostě taková ta chorobná, devadesátková snaha podporovat učňáky za každou, za každou cenu, protože řemeslo je to nejdůležitější, a tak dále. Samozřejmě vede k tomu že pak se jakoby zavrhuje cokoliv dalšího a například, ví, co víme, a to, na to máme spoustu dát, jsou v Čechách absolutně podstřeněné veškeré soft skills. O tom, o tom ještě budu mluvit. No a pak v neposlední řadě, proč se ostáváme, je tu neakceschopnost. Ono to souvisí s tím rezortismem a s v koncepčních změn. Ale já tady jako vlastně řeknu jenom jedno heslo, který to myslím vystihuje a to je Think Globally, Act Locally a to je prostě přesně ono. Jo. Na to, abych měl velký vize, abych chtěl něco dělat, přece nemusí znamenat, že já to musím umět všechno změnit. Naopak, u těchto velkých problémů to nikdy nebudu umět všechno změnit. Já prostě to musím vzít jako tu svoji věc, být jako opravdu přesvědčen o tom, že to chci měnit a dělat ty drobné krůčky. A to je v českém prostředí úplně strašně nějak jako zabetonováno, zabedněno, že tohle se neděje. Že prostě třeba, ale jako upřímně občas podle mě je to třeba u politiků stud, jo, že se stydí říct, já potřebuji zařídit tohle, tohle je první krok. Ano, nevyřeší to ten problém, ale pomůže to jeho odstranění. A ono to není úplně jednoduché si uvědomit, že třeba ten stát už je tak velký konglomerát, tak velký kolos, že prostě tam nikdy nebude ta perfektní situace, kdy vy jedním zákonem, jedním rozhodnutím vyřešíte problém. To se nestane. Všechno je to o hrozně moc práce, která bude, bude konstantně vedená a nezanedbatelná část vždycky přijde v ní abyste to jako posunuli. Jo? Je to prostě obrovská obrovská kára, kterou musíte furt tlačit vpřed, jinak se zpátky ze svahu. No. A tohle to jsou podle mě ty hlavní příčiny na straně státu. Pak jsem si tu ještě ale poznamenal příčiny na straně občana, v případě klienta. Jo, tady úplně podle mě vévodí e, nedůvěra ve stát. Což vede třeba k tomu, že právě nevyužíváme ty digitální služby tak, jako na západě. A i když je máme třeba velmi podobný nebo tak, když to porovnáme třeba s Dánskem nebo tak, tak ta nedůvěra ve stát tam určitě je. A jako určitě nedůvěra ve státy, samozřejmě v nějaký míře zdravá, problém je, že u nás to už pak jde do úplně jiných, jiných extrémů. Tady dále, jako asi nízká pracovní mobilita, si myslím, že bude taky hrát roli, což bude dědictví minulého režimu, kde prostě uh, lidi jsou dlouhodobě vychovávaný, no, spousta lidí, že v takovém tom, uh, vystuduješ školu, půjdeš do zaměstnání a budeš to dělat celý život, což prostě není realita uh, tohodle století. A, a prostě ta realita je dynamičtější, ale spousta lidí se mentálně z toho nepřepla, a my s tím vůbec neumíme pracovat a vůbec s tím lidem vlastně jako nepomůžeme. A přitom jako spousta lidí vlastně tímhletím, tímhletím uvězněním psychickým sama trpí. Ale samozřejmě to souvisí třeba i s nedostatkem kapitálu. Jo, když samozřejmě na západě z nějakého běžného platu jste schopni mít rezervu na nějakou dobu, tak si můžete dovolit rekvalifikaci, zatímco tady prostě, když máme spoustu lidí, kteří opravdu logit žijí od výplaty k výplatě, tak si jako nemůžou dovolit samozřejmě rekvalifikaci. To s tím určitě souvisí a určitě to nejde přehlížet. No a v neposlední řadě, to já už jsem to říkal, to podle mě budou ty soft skills, kde prostě jako jakoby ta digitální gramotnost je něco, co nevždy má úplně přímou aplikaci. Zvlášť když, jako já jsem řešil, jako, jak vzdělávat o e-governmentu, jak vzdělávat, že tu máme nějaké služby. No, jenomže třeba na té škole je to docela problematická věc, protože ty žáci nepotřebují řešit ty služby státu. Jsou většinou za ně řešeny jinak, že jo. Takže Většinou jako přes rodiče. Takže oni to nepotřebují, jo, což samozřejmě můžeme říct, že spoustu věcí, co se učí ve škole, nepotřebují, ale prostě zase není, není to úplně ta správná motivace. Já pamatuju si, když mě někdo ve škole vnucoval, tady je složenka typu B, takhle se vyplňuje, tak jak moc mě to zaujalo a jak moc se to do dneška pamatuju. Pamatuju si z toho tu křivdu, že mi někdo nutil ně takovou blbost, ale to samozřejmě, vždy, když mám nějakou složenku takovou vyplnit, tak to neumím. <laughs> takže, takže a ty soft skills s tím, tím souvisí. Prostě lidi, když nechápou, k čemu mají dělat třeba prezentaci, protože neprezentují, tak logicky se nezlepšou v tvorbě prezentací. Když nepotřebujou bude vzdávat text, kde by jim třeba někdo říkal no jo, ale tady máš mít nezalomitelnou mezeru, tak se neučí psát jako nezalomitelné mezery a podobné detaily, z kterých se ale pak skládá to, že se, že, že se ten komplex těch mnoha jednoduchých úkonů naučí. Jo? A, ni, a nikdo vás to nenaučí tak, že někoho zavřete povinně do učebny a dvě hodiny do ní budete ládovat něco. Jo? To, tohle jsou věci, které jako lidi musí osáhat a musí jít v ruku v ruce s nějakou elementární potřebou, anebo vizí té potřeby budoucí. Tak. A to, to jsem teda říkal ty věci, co to podle mě blokujou. A pak, a pak třeba, co je potřeba. No. Tak jako určitě je to ta upřímná vize která tu samozřejmě není, to už tady zase zaznělo s tou strategií a tak dále. Náš stát je úplnej přeborník v psaní dlouhých strategií, které nikdo nikdy neaplikuje. A podle toho to taky vypadá. Jo? Je podle mě lepší napsat výrazně kratší strategie, která řekne to podstatný. Problém takové strategie je, že samozřejmě mnohem jednuší se proti ní ohradit. To znamená, dlouhé strategie se píšou proto, aby tam odborníci prosadili ty věci, co tam chtějí mít, aby se toho v úvazovkách politice nevšimli. A například, když, na, já na to mám zkušenost, zastupitelé hlavního města Prahy, no tak samozřejmě, že když někam napíšete slovo cyklistika nebo bezmotorová doprava, tak je taková nezanedbatelná část společnosti, která vyletí a má s tím obrovský problém a když to rozprostřete na 100 stránek, tak to nikoho nezajímá. Jenomže problém je, že pak to ani ti lidi, kteří to mají aplikovat a něco k tomu dosáhnout. Takže jako my původním jako skrytím nějaké myšlenky se tady už dostáváme do toho, že, že ji skrýváme i před těmi, kdo by ji chtěli. <laughs> no. e, pak opět ta širší snaha což není jenom třeba o politicích, já si myslím, že tam je, je, musí být jako výrazně širší to zapojení. A pak si taky musíme říct, my tady mluvíme o tom digitální vyloučení, takže o tom, že nám vzniká nějaká digitální propast a tam si taky musíme říct dostatečně dobře, co vlastně chceme. Co je, co je to důležité, protože samozřejmě, když se řekne expertní znalost, tak to je hezký, ale to je logicky jako pro nějaký experty, ale nikoliv pro většinovou populaci. Na druhou stranu, samozřejmě, když je tu část populace, která nemá žádnou překážku a přesto neumí, jako víceméně neumí jako věci, které jsou kolem nich ve světě a ono je vlastně, v tomhle je jedno, jestli se jedná o digitální věci, nebo jestli by neuměli pravidla silničního provozu, tak je to prostě problém. Protože, protože prostě narazí, a bude jim to omezovat na trhu práce, bude to omezovat v životě a tak dále. Co si zase myslím, že třeba není potřeba, jsou zákony, o čemž tady teď budu mluvit. Jo, já už končím. Já se chtěl říct totiž, co děláme. Co jsme už udělali, existuje zákon 12 2020, zákon o právo na digitální služby, kde v paragrafu 14 odstavec 1. je zcela jasně zakotveno právo nebýt digitální. Ono Celý ten zákon pojednává o tom být digitální, ale je tam zakotveno i právo opačné. Takže... Pokud opravdu tady, jak říkal Honza, byla spuštěna nějaká služba, která tu alternativu nemá, tak porušuje zákon. Pokud šlo o fyzické osoby, netýká se to právnických osob, včetně právnických uh, fyzických osob podnikajících. Těch ne, takže když je to třeba dotace pro právnické osoby, tak to může být plně digitální, ale pokud jde o fyzické osoby, tak nesmí. A my v současnosti se bavíme o nějakém vzdělávacím, my tomu říkáme framework, protože to je prostě strašně široký o nějakým vzdělávacím frameworku, nějakým vzdělávacím plánu, kde spolupracujeme s neziskem, ale třeba i s Big Techem, protože prostě ten stát v té podobě, jaký dneska funguje, není schopný tohle zajistit. Není to jako o tom, že něco dopíšeme do rámcových vzdělávacích plánů, osnov, pro ty kdo neví, co to je, a podobně, ale je to o tom, že prostě to musíme tlačit Všude, aby se situace pomalu začala zlepšovat. Tak jo. Jo, tak děkuju moc všem, všem panelistům. Jsou tady teďka čtyři, takže se nám to trošku protáhlo a zbývá nám, zbývá nám deset minut, který bych ještě rád tady využil k rychlý, k rychlý úderný diskuzi. Možná bych poprosil Petra Lupače, protože tady padalo hodně o tom, jako teďka jsme tady narámali takový obraz velmi nelichotivý o České republice, jako... Zemi, zemi digitálního vyloučení. Jestli bys, Petře, mohl říct, jak je na tom zahraničí, tady je přece spousta jako zemí, které, nebo aspoň se to tvrdí, se touhletou digitalizací už prošly, tak jak oni se s tímhle tématem popasovali, jestli bys k tomu mohl něco, něco říct, kde se třeba můžeme inspirovat, Nebo jaké jsou ostrašující příklady? Já možná jenom k tomu řeknu třeba příklad, jako typově. Třeba ve Španělsku byla letos petice, kterou podepsalo více než půl milion lidí kde se lidi dovolávali toho, aby mohli, aby byly delší otevírací hodiny třeba na pobočkách bank, aby tam prostě, protože zjistili, že se tam nemůžou dovolat, nemůžou se tam spojit, tak aby tam prostě měli víc času tam fyzicky dojet. Tohle to jsou jako věci, které se reálně dějí. Jestli tě napadá něco dalšího nebo i víc historického, co se dá k tomuhle zmínit? No, Děkuju. Já zkusím jenom stručně. Uh, já si nemyslím, že jsme nějak jako výjimečný. Myslím si, že co se týká politické agendy, uh, tak ta priorita vlastně řešení problému digitální gramotnosti je všude podobná, asi jako, jako u nás. Uh, v čem se vlastně uh, liší Česká jako republika, nebo v čem si myslím, že je specifická spíš, než v čem se liší? Je uh, tady uh, určitým způsobem jako kulturní tradice neschopnosti jako plánovat a realizovat něco která je spojená vlastně s neschopností dodržovat časa s dalšími termíny a podobně, jako co český je to typický a všimnete si to vlastně od dělníků až po manažery, že to je vlastně něco, co patří jako k té kultuře. A v té státní správě a vlastně v těch oblastech, které by měly nějakým způsobem pracovat s touhle oblastí, se to objevuje v tom, že vlastně ta nesystematičnost a nekoncepčnost, jak tady o ní mluvil Londřej Profant, vlastně vede k tomu, že se nakonec vlastně nic jako funkčního neudělá. A já trochu trpím vždycky, když dostanu jako k tomu, jak to funguje v Čechách a jak se o to alespoň snaží někde jinde, že třeba ta strategie je takový učebnicový příklad, na to má navazovat akční plán, který má stanovit rozsekání ty obrovský obecný problematiky do dílčích jako aktivit, které se potom mají realizovat a i když se udělá jich část, tak je tam vždycky u ty aktivity napsané, jak ona přispívá k tomu celku. Ta strategie jenom vize, která vlastně není o to, aby vyřešila ten problém, ale měla by nás posunout prostřednictvím těch dílčích kroků vlastně k tomu řešení. Jo? A tady prostě ta státní zpráva není vůbec jako uchopená způsobem, který nebo není realizovaná způsobem, který by to vůbec umožňoval. Jako moje, moje zkušenost se státní zpravou je jako děsivá a myslím si, že je velice dobře, že většina občanů neví, jak to funguje ve státní zprávě, jinak by se ten stát už dávno rozpadl na základě ty nedůvěry obecný. Jo. A... V čem jsou specifický možná jako, jako média, ale já si nemyslím, že to je zase hlavní jako problém, který by nějak stěžoval lidem život. Tak média jsou třeba jednou z ukázkových oblastí, kde nejdřív došlo k určité formě třeba jako digitálního vyloučení, díky tomu, že třeba to, co bylo na obrazovce a s čím měli lidé jako možnost participovat, se přesunulo velice rychle vlastně z, třeba skoro spodních lístků, který dneska už třeba děti ani neví, co to je. A, a SMSek vlastně k digitální formě a nebylo tam víc těch variantů. Je důležité mít na paměti, že ty digitální řešení jsou často velice efektivnější a umí šetřit množství prostředků a to je ten důvod, proč to hodně lidí využívá. Ale tím, jak šetří hodně prostředků, tak zároveň nám dává i prostor k tomu, aby jsme mohli nějak realizovat ty opatření, které vlastně umožní, jako aby nezůstali pozadu ti, kteří to nechtějí nebo neumí využívat. No. takže Takhle jako oklikou jsem odpověděl na otázku. Nemyslím, že my jsme jinak v nějak jako stát, který by se v tom mezinárodním srovnání byl někde hodně vzadu, nebo vepředu určitě ne, ale vzadu jako nějaký nejsme. No. Ale spíš je to přirozeně, takovou tu jako vlastní vynalezavostí jako těch jedinců, spíš než jako státem. Já bych tady, já, já se teda primárně zabývám e-governmentem, ale já to mám vás vždycky oblíbený, my jsme e-shopová velmoc, ve smyslu jak počtu e-shopů, které máme české, tak jejich používání. Jo, takže jako máme velmi aktivní část společnosti a stejně tak bezkontaktních platebních kartách, stejně tak v internetovém bankovnictví. Máme nezanedbatelnou část společnosti, které jsou prostě, no, v korporátním by se to označilo early adopters, prostě ti, kdo se ženou za těma změnama a jdou po té digitální cestě, ale viditelně to zaprave neumí, nemáme konzistentní tu společnost v tom, že by to nějak jako přirozeně probublávalo, možná ještě naopak, se tam ryštuje víc ta propast v jedné části a z druhé části třeba zaustáváme v tom využívání těch služeb toho státu, což myslím si i souvisí s tou nedůvěrou, že ty lidi třeba e shopům a, a těm bankám důvěřují víc než tomu státu. Jo, děkuju. Já tady přečtu tady se nám dotazy, respektive takhle nejdřív dám Ono to teda vlastně vtipně souvisí s tím dotazem. Že tady třeba přišel nějaký dotaz tady na slajdo, ale zároveň třeba mě přijde nem hodnotnější se zeptat jako lidí, kteří tady sedí fyzicky, vlastně nevím, kdo má mít přednost v tomhle případě. Ale tak jelikož to toho tak já se zeptám teďka fyzicky tady, jestli někdo, někdo by měl dotaz, ano, poprosím, stručné dotazy a stručné odpovědi, protože máme pět minut. Takže jinak to se to nenahrává. Pardon, já mám to jako, jako spoluorganizátorka, vím, že. Vám to můžu ukradnout. Asi a na pana Lupače, a to se týká digitálního vyloučení, spíš nějaké mezigenerační digitální disrupce. Mluví se o tom, že právě v tom digitálním prostředí je narušená nějaký přenos, řekněme, kultury, hodnot mezi generacemi, že se vlastně ta mladší generace s tou starší nepotkává. Nakolik to vidíte, že je to opravdu problém, který má dopad na, na tu mladší generaci a nějak jakoby narušuje nějaký ten, řekněme, společenský dialog mezi generacemi. Děkuji. Uh... Já bych s vámi asi souhlasil, že si myslím, že vlastně tam ty nové komunikační technologie narušily komunikaci mezi generacemi, mám proto jako velice dobrou, bohatou jako argumentaci založenou i na syntéze další literatury, ale není na to dostatek jako přímých dat. a je to proto, že u každý takhle složitý záležitosti prostě se to obtížně jako úplně jako dokazuje, ale ty uh, ty důvody proto se domnívat, že tam dochází k určitýmu oddalování těch generací a odcizení, vlastně tak si myslím, že je jí daleko víc pro, než jako proti. A jedním z těch primárních důvodů, zkusím to hodně stručně říct, je ten, že vlastně ta mladá generace díky technologiím se uzavírá do takových komunikačních okruhů, kde jsou vlastně neustále k dispozici a vytváří si vlastní jazyk a hodnoty a normy jako subkulturu, která vlastně se tím stává vzdálenější typ starší generaci, protože ta s ním vlastně v těch okruzích není. No. Jo, to jo, jo. Jo, třeba generace, která jde pět let po té generaci, co byla předtím, už se vlastně připadne, že to jsou úplně jako jiné zase lidi. No. Jo, tak děkuju. Tak teďka tady přečtu otázku, který jsem tady nastromážděl na slajdo a vezmu je trošku, trošku přísně. Je tady první otázka pro pana Lupače. Děláte přednášky pro veřejnost? Každá přednáška na vysoké škole je veřejná. Takže tímto jste pozvání na Zákona. přednášky pana Lupače. Já to rovnou ještě zneužiju k tomu, že my jsme natočili před rokem takový film právě s panem Lupačem, kde můžete vidět, film jsme jmenuje Digitální dezidenti a pokračujeme v projekcích. Takže kdybyste byste chtěl dělat panu odpočet, aspoň na plátně a nemůžete přijet na jeho tak můžete dorazit na některou z projekcí tohoto. Filmu a jdu tedy na další otázku, kterou taky vymu trošku hopem, protože ta otázka zní uh, Jana pana Profanta, ta komedie, odvolávám, co jsem nařídil a s a automatickým zřízením datové schránky fyzické osoby má, prosím, nějaké politické pozadí. Děkuji. Jo... Uh, jo. Uh, ta komedie, týká se to, tak, jak, jaké je politické pozadí zřízení datových sránek? Tak a já dřív, než nám tady rozhoří, rozhoří diskuze, tak bych tuto otázku rovnou vyškrtnul, protože my jsme tady v takovém střetu zájmu, kdy juridikum remedium, za které tady Honza Aktuálně tak trochu usiluje o zrušení povinnosti datových chránek a tuším, že pan profesor je tak trošku na druhé straně barikády a myslím si, že zabřenu do tohle sporu, který je teďka aktuální i v médiích, i mezi námi, by nám tady v posledních třech minutách vůbec neprospělo. Takže využiju tohoto svého moderátorského práva se z této otázky takto vykecat a přejdeme jí, jako by nebyla. A přejdeme k další otázce. Existují příklady společenské dohody k bontonu digitálního využití? Je to na panelu Lupače. Například, co je slušné, co ne na této úrovni? Jestli se vás to něco co napadá? Jsem ji úplně nerozuměl. Jako co je slušné a co ne jako v digitálním prostoru? Je tady psáno k bontonu digitálního využití. No, víc, víc no. bohužel nevím. Ještě je tady dopsáno. Plyvat je neslušné, ale ne nezákonné. No to mluvám. Tak tak, ne, nevím, ne, tak bohu, ne, bohužel, ne, bohužel je no. to past těchto online dotazů, kdy se nemůžeme, nemůžeme doptat a dopátrat. A, ne, tak já nám přece... Možná, možná ještě nějaká etika, jako, jako komunikace třeba na sociálních... Na etiketa, děkuji. Komunikace na sociálních médiích, anebo e-mailová etiketa tak něco, něco takového existovalo asi do poloviny 90. let, díky tomu, že vlastně ty nově příchozí se museli přizpůsobit pravidlům, které v tom světě vznikly jako předtím. A, a nazývalo se to uh, netiketa, a můžete si to dohledat na internetu, ale ten počet příchozích potom byl tak obrovský na internet, že vlastně převálcovali ty jedince, kteří měli naučené nějaké ty standardy, etikety, komunikace a vlastně to, tam není žádný arbitr, který by to rozhodoval. Takže asi takhle tomu můžu jenom říct. No. Dobře, tak moc děkuju. Máme tady poslední minutu a já přemýšlím opravdu co s těma nešťastnýma datovými skránkami. jestli se toho přece nějak nepovinovat. Můžeme to udělat takovou formu, tak jako soutěže, trošku tady tak jako gamifikovat tady ten prostor, protože mám tady jedná má poslední minuta. No tak dobře, tak, tak jo, tak jo. Tak, teď, tak se dozvíme něco o politickém pozadí datových schránek a to bude poslední, poslední otázka. Tady gamifikovat budeme příště. Tak jo. Takže to, to rozšíření těch, těch povinných datových schránek se týká, možná já uvedu celý kontext, aby to bylo jasné, fyzický, fyzických osob podnikajících, všech právnických osob a také tam byl opt-out, to znamená automatické zřízení pro lidi, lidi kteří použijí digitální, digitální identitu, identitu občana. A ministerstvo vnitra navrhlo toto vyškrtnout a udělat opt-out, opt-in, to znamená, původně to mělo být, tak, že se automaticky zřídí datovka, a člověk si ji bude moc vypnout. Teď to bude tak, že když se přihlásí tou identitou a nebude mít datovku, jak mu jasně naběhne reklama, že si jim může založit online. A to je to, co se mění. Proč se to nestalo už původně, je protože vnitro je líné dělat věci správně. A, a, a proč se to děje teď, je prostě, protože ministerstvo vnitra... Uh, sleduje stav společnosti a velmi se bojí radikalizace. Jo, protože samozřejmě ty dvě krize a další věci jsou, jsou jako závažný prohlubující se problémy, které se objevují na místech, kde kdyby bychom to asi nečekali. A není. A jako samozřejmě to není dobré. To se asi uvědomují všichni opět. Jenom je otázka, co všechno jde dělat, a na čem všem je schoda. Za mě třeba z těchto témat. Samozřejmě mnohem důležitější by bylo vyřešit téma exekucí, pokud chceme nějaký sociální smír, ale na to není politická schoda. Takhle to řeknu. Tak moc děkuji. Tak doufám, že jsme tady uh, nakonec uspokojili dotaz který přišel a trošku jsme rozklili politické pozadí toho, co se, se zrovna děje kolem datových stránek, což je hrozně dobrý příklad vlastně k té debatě o digitální vyloučení, kterou tady uh, vedeme. Takže určitě, pokud někde v titulcích narazíte na to, že se řeší digitální stránky, tak si to, tak si to přečtěte. A, uh, můžete se v, týhle, v tomhle tématu orientovat, který nás bude provázet minimálně do, do začátku ledna, kdy e, pro řadu lidí ty datové schránky právě budou povinné. A teďka se vlastně nějakým způsobem debatuje, jak moc budou povinní a pro koho budou povinní, když to řeknu velmi, velmi, velmi, velmi stručně. Tak, děkuji moc všem tady panelistům. Děkuju Ondřejovi Profato, Profantovi, Alžbětě Solarči Krauzové, Petru Lupačovi, e, Honzovi Vobořilovi, Máme akorát něco po půl páté, takže vám moc děkuji. Záznam najdete případně na YouTube.